يعني يعني بالتحقيب المعرفي لم تكن ثقافه العنف موجوده مثلا من, من, من قرون يعني ثقافه آه. العنف كانت محدوده في بيئات معينه مثلا مثلا ثقافتنا الاسلاميه ابدا ما صدرت العنف في يوم من الايام نعم سبحان الله. وما يسميه غيرنا عنفا انما هو رد فعل طبيعي نعم. تبيعه حتى القوانين البشريه جميل جميل. لكن في ثقافات نعم. عرفها التاريخ ممتازه الا بميزه كونها ثقافه عنفيه معنفه. مم. هذا معروف لست الذي اقوله مم. مم. يعني في تحليلات مم. نسال الان لم زيد من الناس لا يصدر عنه الا سلوك عنف. مم. العنيف اولا يستوحي ذاكرته. مم. نسال ما هي ذاكره بعض الثقافات فيما يتعلق بالاسلام. ايوه، احنا كده ما... نعم. آه. يعني... كلام من المقدمه انت خلاص دخلت ده أنا على الباب. ما هي ما يعني سلوك الانسان إيه؟ الذاكره إيه؟ والتعامل مع اليوم الحاضر. إيه؟ نعم الذاكره ذاكرته من نسميه الاخر إيه؟ ذاكره تلقت معلومات صداميه. في كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله اولا قيل عنه وهذا الذي تغذى به التلاميذ في المدرسه صحيح. والثانوي والجامعه انه نبي كذاب عليه الصلاه والسلام و... وتحدث عن اخلاقه وعن علاقته هذا شيء معروف لكن هذا بقيه بقيه رواسبه في الاذهان نعم بعض الظروف العالميه الان العالم المطبوع بطبع العنف والصراع يعني بعثت آه بعثت رواسب هذه الذاكره الى السطح مم. فاصبح الناس يعني الزبد طلع لفوق طلع طلع لفوق فاصبح الناس لا يرون ولا يتحدثون عن النبي عليه الصلاه والسلام الا من خلال هذه الذاكره السلبيه تغذيها بعض الاحداث المدبره بمكر مم. وبعض الأحداث نشارك فيها نحن مع الأسف لجهلنا وغباوتنا فنحن نقدم خدمة مجانية لمن يسيء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ف نحن قبل أن هل مثلا مثلا إذا الإنسان عافانا الله جميعا كان في غابة من الغابات وجاء حرامي واشعل النار ماذا يفعل؟ هل يقف ليلعن النار؟ يعني سيبقى بعد لحظات ستلتهمه النيران. هل هل الان يقول لما فلان اشعل النار؟ يبذل كل ما في وسعه لتصويب خراطيم المياه. جميل. عله عل يطفئ النار. اذا الان المسؤوليه كيف انا استجيب؟ هذا يستثيرني. مم. لماذا يستثيرني؟ الثقافات أنا ما أعتبره مقدسا ورمزا قد لا تعتبره ثقافة تعتبره ثقافة أخرى العكس <تصفيق> مثلا إذا رجعنا إلى كلمة النبوة في اللغات الأوروبية ليس لها نفس المدلول عندنا آه يعني المحتوى الغرب المحتوى يعني اللغوي المحتوى اللغوي اللغوي, آه. اللغوي يؤثر, في يؤثر في الوجدان يؤثر في الأذهان حتى تسأل كبار المثقفين كبار المستشرقين إيه تقول لهم مثلا يقول لك ما هو تعريف النبي خذ أي قاموس ثقافي حذار النبي في عند القوم هو من يقرا لك الغيب هذا النبوه بروفيسي بالانجليزي بالفرنسي هذا بينما احنا يا اخي شيء اخر اذا بالاضافه اضافه اخرى اعداد المسلمين التي تعيش في الغرب كثيره ولله الحمد هل نسال انفسنا هل بذلنا ما في وسعنا من أجل بلورة تصوراتنا أنا أسأل نفسي أنا أعلم بالجواب آه، آه، آه، لم أبذل آه، جزءا يسيرا مما هو مطلوب مني كمسلم طيب أنا مسلم وليس لي معلومات لا حول الإسلام ولا حول الثقافة الغربية لكن هناك فرق كبير بين مع المعلومات والثقافة الثقافة أعني بها هنا طريقة تعامل مع الآخر هل أنا إذا كنت صادق الوعد طيب الكلمة جميل الهنداء لذيذ المعشر هل هذا يحتاج إلى أن أتعلم في مدرسة؟ هذه من البديهيات هذه من البديهيات هل أعلم الآخر عن طريق إلقاء محاضرات طويلة؟ لماذا لا أكون مثل ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي أدرك حاجات مخاطبه مم. لما ما الذي جاء بكم قالوا في كلمات جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد مم. إلى عبادة رب العباد الآن كل الناس تدندن حول حقوق الإنسان مم. هل يعرف الناس أننا نحن الذين صدرنا وجسدنا قيم حقوق الإنسان أنا مرة شاركت في فرنسا في مؤتمر أه حول غاندي ولا عنف مم. فقالوا لي تتحدث فقلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عنف قال محمد لم يكن عنيفا سبحان الله قلت لا قدمت تقدم احترامنا وتقديرنا لما لنضال غاندي لكن قلت عندنا مصدرنا فاستعجب الناس وكانوا من عيتي القوم ثقافه ودكتور و... و... عبد فهم. هذا كلام خطير ان احنا يعني اذا المعل... الحقائق والأمور ما وصلت حتى الى المثقفين منهم إيه نتعجب ان محمد والله عنف ن نتعجب فعلا تتعجب لماذا لامرين دلوقتي. عند التعجب هذا يعني نتوقف فاصل قصير ونعود لنتعجب معك شكرا طيب كونوا معي بعد الفاصل اهلا بكم <تصفيق> مرحبا بكم احبتي الله مره اخرى ونحن نتحدث في هذا البرنامج هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنا قبل الفاصل يعني نتعجب مع تعجب الاخر عندما كان الدكتور العرب كشاط يرقي محاضرته عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عنف وهم يظنون ان يعني, يعني او قربه في اذهانهم ان المساله غير ذلك اذا هذا يظهر مدى تقصيرنا دكتور عربي على يعني نحن يبدو أننا انغلقنا أكثر من اللازم ونظن أن الآخر يفهم عن نبينا ما نفهمه ويعرف عن نبينا ما نعرفه إذا كان هذا العجب الذي أخبرتنا به نعم بعد الانتهاء من المحاضرة وقع نقاش جماعي وفردي وأتعجب الناس وقال لبعضهم لما؟ لم تشاركونها في بلورة هذه التصورات فهذا لا وربما يفهم بعض المستمعين الأفاضل بأننا نريد أن نعوم القضية لا المسألة نحن أمام فعل عنفي بلا شك سواء قصد أصحابه أم لم يقصدوا فإنهم يريدون الإذاء لا. نحن لا. نتأذى لا. من هذا طبعا. هذا حقيقة لكن هل أنا مسؤول عن هذا الذي يستثيرني أم أنا مطالب باختيار صورة استجابتي لهذا الظلم <تصفيق> أنا مسؤول عن هذا <تصفيق> هذه لا. لا. لماذا أقول أنا مسؤول عن هذا لأن بعض الدوائر تشتغل ليل نهار بذكاء على نفسياتنا مم. وأدرك البعض منهم أن البعض منا يعني يقتدي في سلوكه بالثور مم. الثور إذا أراد أن يتعبه زيد من الناس أكثر له من التلويح بالمنديل الأحمر مم. فيستثيره وينفق كل طاقاته في الدوران والغليان النتيجة أما الثور ستنفذ قواته ثانيا الإسلام يأمرنا بأن نكون من صناع الفعل لا من الذين يردون الأفعال لما في جميع القضايا إذا سجن الإنسان نفسه في خانة ردود الأفعال فإنه يخسر دائما لكن إذا صنع الفعل فيه فعل غير جيد فيه فعل عنف انا ارد عليه بفعل لا عنفي بعض الناس يقولون لا عنف سلبيه لا